Noin viitisen vuotta sitten, niin rakennusvirasto esiintyi aika paljon mediassa ja monesti, monesti aika negatiivisessa sävyssä. Osaksi ihan, ihan syystäkin, mutta aika paljon mun mielestä joko väärinkäsityksiin tai kovin niin kuin yksipuolisen näkökulman vuoksi ää, ikävällä tavalla. Ja mä kyllästyin siihen, että et, et aina pitää Hesarin mielipidessivuille sitten vastinetta kirjoittaa ja ne joko julkaisee sen tai ei julkaise, ja ainakin siinä menee viikkoja, kaikki on jo unohtanut sen alkuperäisen, alkuperäisen kohun, ja, ja päätin sitten, että me tarvitaan joku oma, oma viestintäkanava suoraan, millä me voidaan kaupunkilaisille kertoa myös niin se meidän puoli näistä, näistä kohuista, mihin, mihin tota, sitten olimme, olimme joutuneet, ja, ja itse on. Ei mulla ollut mitään, mitään omia sometilejä tuohon aikaa, eikä ole juuri, juuri vieläkään. Mutta Twitteristä tiesin enemmän kuin muista, koska tiesin siitä sen, että siellä on niinku lyhyitä viestejä. ja mä oon ite, ite aina ollut sellaisen niinku ytimekkään lyhyen kirjoittamisen, ehkä vähän laiska, laiska sitten, niin kirjoittamaan niin viestinnän kannalta ja sen vuoksi päätin sitten kokeilla, kokeilla Twitteriä ja se lähti tämmösenä Kokeiluna. Hienosti voisi nyt jälkeenpäin sanoa, että, että suunnitelmallisena brändin rakentamisena, mutta tota, enemmän se oli tämmöinen kokeilu, joka, joka kyllä niin onnistui, voin näin jälkikäteen sanoa. Ja meillä oli ihan virastopäällikön niin lupakin alkujaan, että kokeillaan tämmöistä uutta välinettä nimeltä Twitter. Ja sitten kun se palaute oli niin hyvä, niin siinä vaiheessa ei kai se virastopäällikkö voinut muuta, muuta sanoakaan kuin että jatkakaa jatkakaa samaa mallia. Sanoisin, että 98 prosenttisesti ylistävää palautetta, todella hyvää palautetta, siis, se, sehän niin kuin antoi voimia, voimia tehdä sitä, että, että kivahan se oli hirveän, hirveän paljon se palauta, mitä virasto oli siihen mennessä saanut niin erilaisista toimistaan, niin on lähinnä negatiivista, että ei ne, ei ne kaupunkilaiset sitten niistä myönteisistä jutuista, vaikka niitä toki on aina, aina myös tehty, niin ehkä se, se kynnys sitten siitä lähteä kertomaan virastolle on ollut niin korkea, nythän se tossa sitten helpottu, se on niin helppo vastata, niin valtaosin siis tosi hienoa, tosi makeeta. voi ihan, ihan reilusti sanoa, että ylistävää palautetta. No etenkin on niinku semmonen on, on lämmittänyt mieltä, kun on tullut palautetta, että hei vitsi, että mä, mä seuraan virastoa. Et, et joku joku nuori, nuori esimerkiksi on kertonut. Et, et tota, itsekin vähän niin ihmetellyt sitä. Ja, ja tällä mä niin näen sen, että me ollaan tavoitettu ihan uusiakin kohderyhmiä, jotka ei varmasti ole nämä, nämä tyypit käyneet meidän nettisivuilla katsomassa, että mitäköhän hienoa se virasto nyt, nyt uutta tiedottaa. Ja sitten ollaan saatu kuntaliitolta kuntamarkkinoinnin, Opea, taisi tulla, tulla sieltä tällä Twitterillä ja sitten vielä, vielä kielitoimisto tämmöisenä virkakielen ikään kuin uudistajana. Mutta ehkä se pääonnistuminen on, on nimenomaan se, että se kun me lähdettiin sitä, sitä viraston niin kuin mainetta, ei nyt, ei nyt varsinaisesti muuttamaan, mutta näyttää se toinen puoli siitä, että koska se alkuperäinen maine oli sellainen, että me ollaan ilkeitä byrokraatteja, jotka lähinnä niin kuin kiusallaan yrittää vaikeuttaa kaupunkilaisten elämää erilaisilla säännöillä ja, ja, ja, ja teoilla tuolla kadulla. Niin me haluttiin niin kuin nimenomaan siihen, halusin puuttua tuolla Twitterillä, että näyttää, että näin se ei ole. Et, et kyllä niillä, niillä meidän jutuilla tuolla kaduilla, kaduilla puistoissa on joku, joku niin kuin tarkoitus aina ja joku syy siellä, siellä takana, vaikka jonkun näkökulmasta se saattaa, saattaa elämää vähän vaikeuttaa, niin, niin jonkun muun elämää se sitten kyllä helpottaa. No meillä on ollut jo ennen sitä Twitteriä, niin oli Facebook-sivu, joka tosin keskittyi vain puistoihin. Se ei ole, toi Twitter on niin koko meidän, meidän toimiala, ja meillähän on tämmöinen talo, että melkein kaikki asiat tavalla toi Toiselle, joka tuolla ulkona ihmisiä tulee vastaan, niin melkein aina kuuluu meille. Sitten meillä oli semmoinen Instagram kokeilu, meillä oli semmonen gunu niminen, niminen tota, Pöllöhahmo, joka, joka tota, on rakennuspostas yhä, yhä toki töissä, mutta, mutta kokeilista kokeili Instagramia, mutta se ei samalla lailla lähtenyt, lähtenyt lentoon ja menestynyt kuin, kuin toi Twitter. Mä itse opettelin sen Instagramin, että se oli mulle täysin uus kanssa. Että se oli yksi, miksi mä halusin kanssa kokeilla sitä, että sit sitä niin kuin koki, että meidän pitää niin pysyä edellä. Eli pitää kokeilla jotain muuta ja sit kokeutin sitä Instagramia. Mutta. Mut se on hyvä osoitus siitä, että ei, ei kaikki, niin kuin, kaikki onnistu ja tässä nimenomaan kannattaa, kannattaa vaan rohkeasti kokeilla ja sit pitää rohkeasti myös niin osata uskaltaa sitten sulkea niitä. Moni on kysynyt, että paljonko mä käytän, käytän tai silloin kun yksin sitä hoidin, niin paljonko käytin, käytin siihen aikaa niin mä oon aina vastannut, että Jonain päivänä vartin ja jonain päivänä neljä tuntia. Ja se, se neljä tuntia oli, niitä päiviä oli onneksi vain muutama vuodessa. Silloin oli joku tämmönen pakkapa terassi, olutterasseihin liittyvä kohu tai muu, joka, joka kyllä kirvoitti sitä keskustelua siellä, siellä netissä. Mutta ei siihen, siihen yhden twiitin kirjoittamiseen, niin kuin Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on sanonut, että sen voi tehdä vaikka ratikassa, että siihen ei 20 sekuntia, ei mullakaan siihen mene sen enempää. Että, niin se ei vastauksen etsimiseen. Siihen se aika, aika tota, on mennyt, ei, ei itse siihen somessa, somessa olemiseen. Mun mielestä kaikkein oleellisin juttu on se, että on joku selkeä tavoite sille työlle. Ei, se ei riitä tavoitteeksi, että kun muissa naapurikunnassakin ollaan, ollaan Fasessa, tai Twitterissä tai Instossa. Vaan pitää olla niin kuin joku oma tavoite, että miksi, miksi lähdetään sinne someen. Koska sen jälkeen se on paljon helpompaa se työ siellä. Et, et voi aina niin kuin miettiä, että kun tekee siellä jotain, että no edistääkö tästä sitä mun tavoitetta vai ei. Ja, ja sillä perusteella voi päättää, että no mitä siellä sitten tekee ja mitä ei tee. Että et, tota, se on aivan keskeistä, että on, on selkeä, selkeä se, että mitä sillä tavoittelee, onko se asiakaspalvelukanava vai, vai mikä se on. Ja, ja, ja sitten sit vaan rohkeasti kokeilemaan, että et ei sitä tarvii, en mäkään silloin, niin kuin oikeasti niinku osannut sitä, sitä tota, Twitteriä, kun, kun sen tilin perustin ja lähdin, lähdin niin kokeilemaan ja, ja, ja siellä niin annetaan myös anteeksi niitä, niitä, niitä tota, mokia. Et, et, et, et, rohkeasti vaan kokeilemaan ja se siinä on hienoa, että se palaute on tosiaan reaaliaikaista, että näkee toimiko tämä juttu vai ei. Puol A4 on, on meidän Twitterin ikään kuin ohjeet, että näin, näin siellä, siellä toimitaan. Halusin pitää sen mahdollisimman niin kuin tiiviinä. Ja, ja, ja on kuuluu jostain firmasta, jolla oli vielä parempi ohje, että niiden, niiden someohjeet tota, oli yksi lause ja se oli, että käyttäydy fiksusti. Yksi, mitä me tuossa Twitterissä ollaan tehty, niin mikä on tullut ihan automaattisesti, että sitä on niin kuin havainnoinnut ympäröivää maailmaa. Että Twitter on, on niin kuin välineenä sellainen, että siinä pitää olla, tai siinä kannattaa olla ajanhermolla ja, ja luetaan aamulla, aamulla tätä aamupuuroa syödessä, kuuntelen radioa tai luen, luen päivän lehden. Hirveän monesti niitä ideoita tulee, tulee ihan siitä, että mitään semmoista, kun jotkut tekee jotain tosi hienoa sosiaalisen median vuosikelloa ja kaiken maailman suunnitelmaa, että ne tietää jo, että mitä ne viittaa lokakuussa tai ku, tietävät kuukausia ennen mitä, mitä, mitä, mitä tota aikovat kirjoittaa siellä, niin me ei ole koskaan tehty näin, vaan me ollaan tehty niin, että, että, että, että me vaan pidetään silmä auki työmatkalla, luetaan päivänlehti. Se on niinku oikeastaan siinä. Ja, ja, ja silloin monesti löytyy semmoista, mihin, mihin automaattisesti keksii jonkun idean. Että ei myöskään niinku olla lähty niinku oikein miettimällä, miettimään niitä ideoita, että ne joko tulee tai, tai, tai ei tule. Tähän asti niitä on niin, aina, aina vaan tullut.